السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تبارك الله عليكم الخوت، تبارك الله عليكم الأحباب المشاهدين، الله يستركم، شكراً جزيلاً على رضاك ديالكم، ما كاتنساوناش، الله يحفظكم، الله يستركم، نتمنى هاد الشيء يعني هاد التراث هذا ينتشر باش ما ننساوش تقاليد جدودنا، نزون أونساتخ، الله يحفظكم، يعني التقاليد ديالهم كانت مزيانة، القلوب صافية، كل شيء مزيان، الحمد لله، تبارك الله عليكم، يعني هاد الشيء نشروه ان شاء الله باش الناس يوليو كما هكذا يعني يجتمعوا يتلموا يضحكوا بيناتهم يعني بلا حقد بلا حتى شي حاجه وحتى كل شيء يولي داكشي التلاحم ويولي كيتجمعوا الناس كيوليوا كي يعني, يعني, كي كي يعني كما كانوا شحال هذه يعني الناس كيتجمعوا سيلفوبلاي كيوليوا يعني كومه واحده هكا اليد في اليد سيبو ليه وكاين وواحد يعاون واحد يعني اللي عنده شي حاجة ولا مرض الله يستر ولا كيتعاونو بيناتهم وفي هاد الحفلات هاذو كلشي كيتجمع ماشي واحد يحقد على واحد اه علاش غادي تمشي عندو اه هاكدا اه تعاملنا ليه اذا هنا ولاو دبا يعني حتى العرس كيما الا لاحظتو ولاو غير غير عائلة صغيرة بمعنى غير العائلة ديال العائلات هما لي كيتجمعو يعني مبقاش مثلا كتاه جي بي يجيو الناس تعرض الناس مثلا بعاد هكا يعني غير شويه بعاد جيران كنشوف بعض المرات الزنقه كاع زنقه إيه يعني واحد داير هنا العرس من دوك صحاب الزنقه ما كاينينش بعض منهم يعني ما يجوش كاع العرس تقدر والو انه يعني انا شحال حضرت من يعني تشتغله في العراسات سيطادير يعني كتكون الزنقه هكذا مثلا فيها من عشرة ديور من عشرة يعني غكره يلا تلقى مثلا ربعان اللي حاضرين في داك العرس اذا كان من دوك الجيران أن رغم ان الجيران راه نورمالمون 40 جار على الاقل على الاقل بمعنى راه ما بالك غتمشي عاد تجيب من من, من الزنوق الاخرين ولا من يعني من الدروبه الاخرين تقولها لهم ولا هذي في المدينه في الباديه كذلك في الباديه دابا كانوا الناس من الدوار كيجيو صحاب الدوار خار بعيد كيعرضوهم دابا لا دابا يعني غير لبواين يقولها للاولاد أو ولاد العم ولا ولاد الخال ولا ولاد العمه الى تجمعوا عاد لا تجمع ان يعني العائلات بحال هكذا يقول لك اسيدي راه كثروا بحره كفيهم أولاد ولادي يعني كل عائله دابا يعني غيب بولادو راه تصبح في 40 واحد ولا في 30 لأن عنده ولاد ولادو يعني واحد ولا 30 واحد ولا كيتجمعوا كي هذا الشيء اللي كاين دابا بقاش الدوار يعني احنا كنا نعقلو سي دادير كاع الدوار تجيب منهم يعني كتجيبهم تقريبا كيتجمعوا كي لما كتجمع وكيديروا وي ويضحكوا هكذا اما الشباب كييجيو من كل بلاصه حنا كما كنا كنعقلو كنا ما شاء الله كنا كنمشيو مثلا عافيه عافيه كاين اللي كيمشي 6 كيلومتر سبعه عند العرس ما عشرة كيلومتر ابيه ويحيدس ويجي يعني يضحك ونعقلك ها كانوا كاين الناس كيمشيو مثلا بواحد تقريبا حتى عشرين كيلومتر غير ابي ها يمشيو حتى يعني مثلا من العيون حتى للشكاره ويش تحاو يغنيو واش يعني وكيرحبوا بهم ويقولوا لهم لحظة حتى تدلسوا وكيجلسوا واحد العدد ديال النهارات تما والليالي وكيعجبهم داك حيدوس وكيتجمعوا ويضحكوا كدابا كان اللي تعدى لا اللي يضربهم لا اللي يقول هادو على الجوع عندنا لا لا هذيك يعني ولكن كلام زين نقي وحيدوس هو هذاك يعني هكا كانوا الناس شحال هذه اراك اللي كيمشي يعني واحد الجبال تمشي لبني جناس تحيدس تمشي لبني بوزغوت تحيدس تمشي لبني علاد تحيدس كنا كنطلعوا واحد يعني انا عاود من قلت انا وقت كنمشي مثلا حتى عشرة كيلومتر ها باش نمشيوا شي شي شي ديول كندير عندنا في يدينا ونمشيو نحيدوهم هذا المعبني على ولا نحيدو حنايا يعني من الجهه ديال العيون وكتطلع الجبال وكتحيدو كتعقل على دوك الناس اللي تلاقيت معاهم على مع ثاني كتشاركهم في حيدوس تبارك الله يعني واحد الشيء كبير داك الشيء يعني بعض المقاطع يعني عجيبه وكتحيد صوتك وهذه و الناشطه الدعوه وسيدي نشربوا قهوه نشربوا اتاي كل مره يعني كيعمروا قهوه كاطو ولا شي حاجه ولا ولا خبز الزرع وزيت الزيتون ولا يعني اتاي يعني على هكا داكشي مزيان كنحيصو نضحكو بيناتنا، يعني ما كاينش هذا هذا هذا الشيء اللي راه يعني كيوقع دابا كل واحد يعني سد عليه دارو، وكيدير العرس غير تما، غير في الدار، يعني هذه كتسمى العزلة، وما كاين يعني ما كاينش يعني سوسيبيليتي، ما كاينش هذا الشيء واحد يعني خاصك تكون تكون يعني مندمج مع المجتمع، يكونوا يتجمعوا الناس، يكونوا هكذا، يعني دابا هذا الشيء بحال اللي نقص، الله يستر، الله الله يجعل يعني هذا التراث يبقى دائما يعني التراث الله يستكم نشرها التراث باش ما, ي... ما ينظرش وحنا راحنا معكم في حيدوس يعني نذكركم حيدوس دائما اذا كنا في حيدوس يعني واحد الشيء مزيان يعني حيدوس عجيب آآ مثلا ها لا شتبه المراه وينتهي الوقت ها لا شتبه روز <متصفيق> اه هذا هذا مقطع يعني الحوايج زينين مثلا عاوتاني شوف هكا وشوف مولات الحايك والتام كان الحايك بزاف والتام يعني كانت الحشوميه كان كان هاد الحايك والتام يعني زين كلشي داير الحايك كلشي يعني تبارك الله ما شاء الله (يا <تصفيق> I I will Oh يا فولي و مرح نانا يا إيه Sit over that, Ah, Oh, roots, good damn you, مولات صندل ميكا ميكا غير ميكا غير ميكا ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا غير ميكا ايه ايه ايه شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف ها ها ها لا لا لا لا ها قال <تأكيد> ادب هذا ما يمكنش شي حاجه وقعت لي الله وبقاي يعني ربما ربما شي حاجه يا لمت بنته يا كرم الضرتو يا لمت بنته يا كرم الضرتو يا لمت بنته يا كرم الضرتو هكا هكا علاش قال هكا يعني شي حاجه وقعت بسيطه ولكن هو ما صبرش ما صبرش وقال على البنات اللي كان <تصفيق> تحمي <تصفيق> يا الله غحال موي من قلبي You're a lamb of a snake, you're a lamb of a snake, you're a lamb of a snake, you're a lamb of عليكم. الله يحفظكم مشاهدين الله يعاونكم الله يعاونكم على طريق الخير الله يعاونكم نتصل الله يا رحمة الله يا رحمة تبارك الله عليكم